Кожний учитель колись був учнем, кожний персонал колись був аматором. Історія виникнення і розвитку мовних радіостанцій також не є винятком цього правила. Практично всі радіостанції, які отримали ліцензії на радіомовлення на початку 20-х років в США, Канаді, Європі та Бразилії чи Аргентині, виникли ще або до, або під час Першої світової війни. В якості експериментальних чи учбових дослідів станцій, радіотелеграфних зв'язку, з тимчасовими експериментальними ліцензіями. Їх створювали як одинокі інженер нахідники так і ентузіасти радіо в науково-дослідних лабораторіях при університетах, починаючи ще з 1909-12 років. Саме в цей час з'явилися перші радіостанції, які почали експериментувати з передачею голосу та музики по радіо і навіть вести нерегулярні радіопередачі. За різною степеню достовірності можна сприймати свідчення сучасників. І навіть місцевих ЗМІ про регулярні передачі таких радіостанцій, але факт є фактом, вони існували. Радіостанція з позовним 2 xg запущена Лідефорестом в Нью-Йорку, почала щоденне мовлення в 1916 році. Радіостанція 1XE в Метфорді, штату Массачусетс, будучи експериментальною, почала транслювати мовлення в 1917 році. Радіостанція 8МК почала щоденне мовлення 20 серпня 1920 року навіцтував Старий світ і навіть країни Латинської Америки. Нідерландська компанія Нідерланде Radio та інженер-власник Хансо Ідзерта 6 листопада 1919 року дійснили своє перше регулярне розв'язання радіомовлення через станцію PCGG. Молоді республіці з Чехословаччина 28 жовтня 1919 року в Празі дискові частини почала вести експериментальні передачі радіостанція Оглядова вежа». 23 лютого 1920 року в ефірі Великої Британії вперше зазвучав голос радіостанції «2МТ», створені Джулиарго Марконі. 27 серпня 2020 року в ефірі вперше вийшла радіостанція «Лор» Радіо Аргентина «Войно Сагаресі», яка, о диво, існує ще й сьогодні. Проте це все ще були експериментальні чи нерегулярні передачі без всяких дозвольних документів на регулярне радіомовлення. Пізніше на заході такі радіостанції називали пиратськими, а в ССР радіохуліанами. Першою ж офіційною регулярною комерційною станцією вважається радіостанція КДКА в Пісбургу, США. 27 жовтня 1920 року вона отримала обмежену комерційну ліцензію і почала двічі на тиждень вести регулярні радіопередачі. Репертуарі були мовні передачі та музика. Проте з першістю КДКА далеко не все так однозначно. Напротязі двох років від закінчення Першої світової війни і до цієї дати ще як мінімум десяток радіостанцій по всьому світу вели спочатку експериментальні, а потім і регулярні радіопередачі. Єдина відмінність від підборівської радіостанції була тільки в тому, що вони всі були експериментальними, мали експериментальні ліцензії і ще не були сертифікованими, а отже не мали дозволу на регулярні радіопередачі від урядів своїх країн. Орешті-решт, як і сама ЛКА, і від часу свого заснування в 1916 році і до жовтня року 2020. Спочатку інтерес до нового засобу масової інформації був досить колим. Раді приймачі були дорогими, захоплення ними виглядало як захоплення черговою модною іграшкою, яке скоро всім набридне і скоро пройде. І до того ж мало хто в той час зрозумів революційну суть цього геніального технічного винаходу, як нового виду мас-медіа. Зануримось в реалі життя тієї епохи, щоб краще це все зрозуміти. Отже, єдиним засобом регулярної зв'язку з світом і єдиним доступним всім засобом масової інформації були на той час газети та журнали. Навіть модний і популярний кинематограф був скоріше розважальним явищем, а не інформаційним чи просвітницьким. Театр, фонограф, рамофон також були доступні тільки еліті суспільства. Не дивно, що преса не бачила в радіо конкурента до самої середини 20-х років. Але 2 листопада 1920 року відразу дві радіостанції в США, КДКА та 8МК провели прямі радіорепортажі і нового президента США за результатами президентських виборів. І це викликало в суспільстві величезний інтерес до радіо. Нові комерційні радіостанції почали повірятися криби після теплого літнього дощу. Усього через два роки їхня кількість у США збільшилась до більше ніж 500. Радіобум поширився і на знищену Першою світовою війною бідну Європу. На досить заможні на час країни Південної та Центральної Америки і нав'єтної сталі Азію та Африку. У 1920 році були побудовані нові радіостудії та потужні передатчики в Ріо-де-Жанейро, Бразилія та боєнос айресі Аргентина. У 1921 році в Парижі, на Айфелі і башні у Франції, а також в Сіднеї, Австралія та Новій Зеландії. У 1922 році в Лондоні і Манчестері, Великій Британії, в Москві, у Нереалі, в Канаді, в Чилі, на Кубі і навіть в Пуерто-Рико. 1923 рік – Берлін, Коломбо, Прага, Мексико, Тампера, Фінляндія, Шанхай, Китай, Мадрид, Іспанія. 24 рік – Крим, Італія, Харків, Україна, Белград, Сербія, Блюбенталь, Нідерланди, Стокгольм, Швеція, Вена, Австрія. 25 рік, Копенгаген, Данія, Рига, Латвія, Будапешт, Догорщина, Бухарест, Румунія, Токіо, Японія. Так почався радіобум, і радіо стало самим популярним ЗМІ до початку 60-х років, коли його з першого місця потіснило телебачення.